نحن في استضافة منار سليمي في مناقشات قراءة في الوضع السياسي الراهن بالمغرب كنت من الجمعية والجمعية الوليدية للعلوم السياسية، أنا كنت في إطار دورات دينية حول تشخيص مجالي التراث مع السي عثمان، السي دعوة وين ينقلنا من مجال السياسة العليا المهنية لمجال النقاشات السياسية. للأمانة العلمية أن هذا الموضوع سبق أن أو المداخلة سبق أن قدمتها مع بعد تحيين منذ تقريبا جوج أسابيع مع طلبة فرصه دراسة من مراكش لقاش أيضا مهتمين بما في المغرب وفي العالم العربي طلبوا مني ليتاش حول نفس العملية الوضع السياسي في المغرب أنا اقترحت المقعد المغرب تحولت سياسيا وعلى ضوء ما يجري في العالم العربي على اعتبار انه, فيه فيه أنه من الصعب ان ما يجري داخليا خلال سنه في عن الاوضاع المرتبطه بالعالم العربي في حالات ساحقق امامكم هي ان من زاويه السينما اذا حولنا ان ننظر الى العالم العربي نجد انه يعيش منذ سرعتاشر ديسمبر حاله غير عاديه في تاريخ السياسي من شكل مجموعه حركات احتجاجيه سميت بالربيع العربي وهناك من يسميها بربيع الشعوب العربيه حملت شعارات غير مالوفه قادت اما إلى سقوط انظمه اتحدث هنا عن تونس وليبيا او انها تستمر في البقاء بانظمه اخرى هنا اتحدث عن يعني اليمن وسوريا او انها حركات احتجاجيه تطالب بتغييرات جذريه غير مسبوقه في مضامينها استبقتها بعض الانظمه العربيه للاصلاحات وهنا اتحدث عن المغرب والاردن والبحرين اذا هناك ثلاث مجالات مختلفه داخل العالم العربي هذا المنظر السياسي في العرب العربي دفع الباحثين الى طرح نوعان من الاسئله السؤال الأول والله كيف يمكن كرأس هذه المادة تحدث هنا عن يعني أحداث سقوط أنظمة شعارات جديدة حركات احتجاجية موجات مواجهات علمية كيف يمكن قراءتها من داخل علم السياسة ولا تحدث من علمية وهنا يميز بين السياسة وعلم السياسة على اعتبار أن الكثير مثلا لا يميز علم يعني السياسة وإيش تعرف بأدوات علمية رياضية أحيانا يقوم بتشخيص ويقدم توقعات وبالمناسبه هنا أحيل على دراسه شاركت فيها مع مركز دراسة الوحدة العربية منذ تقريبا ثلاث سنوات كانت تطرح نقاش حول مآل الاحتجاجات بمعنى ما هو مآل الاحتجاجات او مصدر الاحتجاجات في مجموعه من دول العالم العربي كيف يمكن ان نقرأ هذه الماده من ناحية السياسه وما هو المنظر السياسي للمغرب بعد سنه من الربيع العربي بالإجابة يمكن تقديم خمسة أنواع من الملاحظات، النوع الأول هناك نقاش هل نحن في ربيع عربي أم في ربيع إسلامي؟ أم في ربيع عربي أعطانا وصول إسلاميين كانوا منظمين بطريقة جيدة مقابل التيارات أخرى أتحدث هنا عن التيارات الليبرالية، اليسارية، ولا أحد يعرف ما هو قديم ما دام ان الربيع العربي لازال في مرحله طفولته ولا من يتحدث عن شتاء الربيع العربي وانا كميه يتحدث عن تاريخ الربيع العربي ولكن اذا عدنا الى تاريخ الصورات مثلا صور فرنسيه وصور انجليزيه متجزز تاثيرها 50 سنه كمؤلفات تاريخيه ومقارنه اذا لازلنا في مرحله الطفوله اذا نوع الاول هناك تسالون نحن في ربيع عربي ام في ربيع عربي اعطى منصور الإسلاميين أم في ربيع إسلامي لا أحد يعرف ما هو قادم ولكن لا في بداية آه الربيع، هناك بعض الكتابات الغربية التي تقول بأن التنظيمات الإسلامية كانت أكثر تنظيم من التيارات الأخرى وهي التي استفادت من هذه الموجة المسماة بالربيع آه العربي. النوع الثاني من الملاحظات هو أن موضوع الربيع العربي في البداية كان أكثر تداول في وسائل الإعلام مقارنة مع الأبحاث العلمية، على من الأبحاث العلمية تحتاج إلى مسافة ضرورية للتأمل في الظاهرة، وبالتالي كل ما أنتج تقريبا خلال المنتصف الأول منذ 17 ديسمبر هو تداولته الإعلام، وبالتالي الخطاب أكثر تداول حول موضوع الربيع العربي كموضوع سياسي اجتماعي ثقافي اقتصادي هو خطاب وسائل الإعلام، بمعنى أن هناك صحفيون وصحفيون. غاضيون في الكتاب وعارض اقترحوا له تفسيرات وصاروا ما يسمى بشبكه قراءه منظومات اسئله مقابل ذلك كانت هناك مفاجاه للباحثين في العلوم الاجتماعيه لماذا؟ لان الكثير لم يكن يعتقد بما سيقع وبالتالي هناك بعض الباحثين قال بانه وكأننا مثلا أنا اصبحنا نشتغل بما يسمى بالمفارضات في التي لا يمكن ان تتنبأ بزلزال ولا بعد مثلا واحد خمسه ديال الدقائق ولكن هي مفاجاه للبعض على اعتبار ان كان يشتغل اعطي مثال كان هناك مشاريع حول دراسه الاحتجاج ماله الدراسه موجوده نشرت في المعرض ديال الدار البيضاء وكان هناك اشتغال على يسمى بالدول الفاشله هذه الدول الفاشله مثلا الدول اللي كانت مرشحه هناك مصر وهناك اليمن كانت تعتبر دول فاشلة. ما نقصد بالدول الفاشله هي الدول التي اصبحت مقدوراتها والتوزيعية ضعيفه على مستوى توزيع ثرواتنا والتوزيع الموارد الماديه والرمزيه واصبحت مجالها ترابي غير مرقب اذا كانت هناك دراسات ولكن هذه الدراسات لم تكن تتنبا بها أه وقع الإعلام كان بقا الى تناول حاله الربيع العربي التحليل لهذا خرجت مثلا صحف فرنسيه في مجموعه من المقالات من الرمون الصغيره بدات التورفه التونسيه أطلقت اسم عبارة ثورة فرنسية في قلب المغرب العربي على الثورة التونسية، بعد اعتبر بأن هذا تميز عنصري لماذا؟ أن كل التحليلات كانت تقول بأن الشعوب العربية هي شعوب نائمة وغير قادرة على القيام بثورات، وبالتالي منذ البداية أن الصحف الغربية هي خرجت بهذه العلوي وسمتها بأول دفعة ديمقراطية في العالم العربي بعد حقبة ما بعد الاستعمار، إذن هذه كانت كتابات غربيه ولكن فيها نوع من العنصريه، المساله الثانيه ان الاوروبيين كانوا يقولون ان العرب يحتجون بقيمنا لما خرجت مثلا ثورات تونسية ترفع شعار الحريه والكرامه، كانوا الغربيون يقولون بان هذه هي عباره عن شعارات لا يحتج بها العرب، ولكن لوحظ بان الاعلام الغربي استعمل شبكه قديمه في التحليل قديمة لماذا؟ لأنه عاد بالذاكرة إلى ثلاثين سنة واعتبر بأننا ما يجري لما خرج الإسلاميين في الواجهة هو شبيه بالثورة الإسلامية الإيرانية. ولم يقع الانتباه مثلا الانتباه إلى أننا في جيل ما بعد الإسلاموية الإيرانية، يخلق ثورة ما بعد الثورة الإيرانية. إذا كان هذا كله تحليل وسائل الإعلام. النوع الثالث هناك أجوبة قدمها علم الاجتماع السياسي، أنا يعني أقول علم الاجتماع السياسي، هو يدرس الظواهر السوسيولوجية ولكن من مداخل سياسية، هو استعمل بعض النظريات لشرح ما يجري من حركات احتجاجية، حاول أن يستعمل نظرية قديمة وهي نظرية الحرمان، معروفة هناك كتاب، كتب كتاب قديم يقول لماذا يثور الناس؟ هذا كتاب أو لماذا يتمرد الناس؟ الكتاب يعود إلى فترة السبعينات، حاول أن يستعمله البعض في التحليل. ولكن تبين بأن هذه النظريه لا تفيد، لماذا؟ لأن تحليل الربيع العربي بين بأن الأمر لا يتعلق بثورة جياد، ليست ثورة خبز، لم تكن مطالب خبزيه ولكن مطالب متعلقه بالحريه وبالكرامه، وبالتالي نظريه الحرمان هنا لم تفيد في هذه العمليه. نظريه ثانيه استعملها باحث في علم الاجتماع السياسي لقراءة الربيع العربي وهي نظريه تعبئه الموارد، هذه نظريه تستعمل أنا أقول نظريه على اعتبار انه لدينا الكثير مثلا يحلل ولكن لا يحلل العلاقه بمربوط المرجعيه في العلوم السياسيه وفي علم الاجتماع هناك نظريات تشرح الظواهر. نظريه تعبئه المواليد بمعنى وجود افراد فاعلين لهم اهداف محدده يمارسون الاحتجاج خارج بنيات ما يسمى الإحزاب والنقابات، البنيات الرسميه، بمعنى تشكلت حركات احتجاجيه منظمه خارج البنيات التي كانت تؤطر الجماهير وهي الاحزاب والنقابات، افراد منظمين يطرحون قضايا لم تستطع المؤسسات الرسميه او التي تقوم بالوسائط الرسميه لم تستطيع حلها، امثله هنا في حركه كفايه في مصر واللي كان لها دور كبير في الثوره المصريه، ونعطي مثال مثلا في المغرب كاين حركه المعطلين، المغرب منذ 1996 هذه الحركه هي منظمه تشتغل خارج الاحزاب السياسيه وان أن تتواصل مع الاحزاب لها مطالب محدده بما ان عندما طالب النوادي الاولى في شارع محمد الخامس وتنطبق عليها تعبئة النوادي. نظريه تعبئة النوادي. النظريه الثالثه هي نظريه الفرص السياسيه هي نظريه ايضا موجوده في الاجتماع السياسي. ماذا تقول؟ تقول بانه توفر في العالم العربي مناخ سياسي ووفر انتاج الفعل الاجتماعي بمعنى مجموعه من العوامل التي سهلت ظهور هذه الحركات الاحتجاجيه. من هذا العوامل ما يسمى بالدوله الرخوه، الدراسة يسمى تسمى الرخوه، ما هي الدوله الرخوه؟ دوله فيها اشخاص فوق القانون لا يعاقب فيها الاشخاص على المخرقين بالقانون بمعنى لا يطبق فيها مبدا عدم افلاس من العقاب، دوله فيها نوع من التسيب على مستوى مساله الموارد لا احد يحاسب وبالتالي النموذج الذي كان يشار اليه الاصبع هو النموذج المصري بالخصوص ثم عامل ثاني وهو أنه ظلت إيديولوجيا الحزبية قديمة، ونخب سياسية، النخب السياسية ظلت مستمرة ضد ما يسمى بالقوانين السوسيولوجية، هناك ما يسمى بالقوانين الوضعية التي يضعها البشر، ولكن هناك قوانين الطبيعة التي تسمى القوانين السوسيولوجية، وصل جيل لم يعد من مثلا الإنسان أن تتواصل مع بأنك زعيم أو أنك أعتقلت أو أنك مثلا حارة الاستعمار، أصبح هذا الجيل لا يؤمن بكل هذه الإيديولوجيات. عامل اخر وهو ضخ النسق الدولي، تغير ما يسمى بالنسق الدولي مثلا سياسة الولايات المتحده الامريكيه الكثير لم ينتهي بانها تشتغل في العالم العربي من من المنظمات المدنيه التي ظلت انها تدرب الشباب مثلا، استعمال ديال الفيسبوك الى غير ذلك منذ 12 سنه تقريبا تدريب التدريب على ما يسمى بالوسائل التكنولوجيه، وسائل المرافعه، وسائل التواصل وبالتالي أعطت هذه النتائج، ثم تغير أيضاً النسق الدولي في تغير ما يجري، هناك أنظمة عربية كانت تقول مثلاً للولايات المتحدة الأمريكية لأننا نحن نمارس الديكتاتورية والسلطوية لماذا؟ لأننا لدينا ما يسمى بالتطرف، ولكن لما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفغانستان ونقلت مجموعة من السجناء إلى الأراضي إلى المعتقلات اللي هي معروفة. وبالتالي انها اصبحت لديها قاعده معلومات. ادركت من خلال تحليل هذه القاعده معلومات الاستخباراتيه ان الامر ان المشكل في العالم العربي هو مشكل يتعلق بطبيعه الانظمه الموجوده هي التي تنتج التطرف. وبالتالي فهي لا ترعى فهي لا تحل لا تحل الازمه وبالتالي أنها هي المسؤوله عن انتاج ما بالتطرف. ايضا لاحظتوا في هذه المرحله خلال سنه قبل ما جرى في الربيع العربي، وثائق هي كانت مقصوده، لا يعقل ان جندي امريكي في العراق ان يفقد كل هذه المعلومات، هي كانت تسرب بطريقه مدروسه وحسب الدول، حسب تقريبا درجه الاصلاح التي يجب في الدول، ثم سهوله التواصل خارج الفضاءات المراقبه الامنيه الكلاسيكيه بنعطي فضاء الفيسبوك الذي اصبح ساحات افتراضيه لتبادل الراي ربما تتبعت ما في في الثوره المصريه لا هذا كان يعتقد مثلا بانه كان حتى بالنسبه للناس اللي كانوا يعتقدون بان الاشخاص غادي يشرحوا ولكن وقع نوع من التلاقي تبنات ما يسمى بالتمثيليه خلال الساحات الافتراضيه النوع الثالث من التفسيرات هو تحليل علم السياسه لحاله الربيع العربي اول مساله ان الكثير من التحليلات في علم السياسه هي تحلل العالم العربي انطلاقا من السلطوية، السلطوية بمعنى تحلله انطلاقا من الانظمة الموجودة. لم يكن هناك تحليل يأتي من القاعدة ولكن تبين بأنه كان يجري هناك تحول كبير في عمق المجتمع بمعنى أن السلطوية كانت تتفكك في المجتمع، الدراسات مثلا عن العاديات العلاقة بين الأب والابن أو البنت لكن تبين بأنه تفككت السلطوية ربما كاين كتاب بيعرفوه الأساتذة وهو مقدمات نظريه دراسه المجتمع العربي لهشام شرعي كانت تعتبر أن مختبر التسلط في العالم العربي هو ياتي من العائله، اول التجارب ان الطفل يصبح مهيا لكي تحكمه مثلا لما يصبح رجل تحكمه السلطه ياتي من العائله، أنت تفككت كل هذه البيئات، كانت تجري هناك تحولات في افق المجتمع لم ينتبه اليها لم تتبه اليها السلطات الحكيمة هناك انتبهت الابحاث في علم السياسه الى زاوية جديده لما حدث الربيع العربي مثلا مثال هنا لماذا قطعت الحركات الاحتجاجيه في العالم العربي مع تاريخ المنطقه العربيه؟ تاريخ ديال الخمسينات والستينات أفكار ديال جمال عبد الناصر وغيره ربما تاثير ديال تبعتوا المسلسلات المصريه انه كيفاش كان التاثير ديال جمال عبد الناصر لما قرر تنحي مثلا هنا هذيك الرابطه اللي كانت بين كل هذه الزعامات ما بقاتش هذا الشيء لن يحمل هذه هذه القيم، ثم القيم ديال المنطقه تآكلت، قيم ديال الاستقلال، الوطنيه، السياده الوطنيه، هذه العناصر كلها اهتزت، وبالتالي كل مرتبطة بمرحله بناء الدوله لم يعد مثلا قادر على بناء واحد القيم، وهنا كنتحدث عن القيم ماشي هي الاخلاق، القيم تصنع مثلا الوطنيه في هي قيمة ولكن من صعبها أن تقلع جيل تقول له بأنه ساهمت في الحصول على الاستقلال هذا جيل آخر له مطالب أخرى له مشروعيات أخرى لماذا؟ مثلاً كانت تسأولك لماذا عدم الحركات التجاجية مثلاً إلى قصيدة قبيل قاسم الشربي يعني لأنك نضر صغار وسلوات إرادة الحياة في عام 1930 وثلاثين علاش مثلا لماذا ما رجعوش مثلا لقصائد ديال محبوب درويش او مارسيل خليفه او فيروز هذ المسائل علاش رجعوا 1930 ولكن الاجتهاد تقول بانه كان استيقاظ ديال ما يسمى بالذاكره الجماعيه هذه القصيده ديال اراده الحياه التي استعملت في تونس في البدايه هي التي استلهم منها شعار الشعب يريد اسقاط النظام بمعنى الشعب يريد بمعنى من هنا اللي جات هذه الفكره وبالتالي تبين بانه حتى هذا الجيل عاد الى مرحله سابقه مع المرحله ديال الجيل مثلا ديال الماركسيه اللينيه ديال الجيل ديال المرحله ديال دي السبعينات عاد الى مرحله سابقه في التاريخ وهنا حتى مثلا الاغاني التي رددت مثلا بعض الاغاني اللي رددت مثلا اغاني ديال احمد فؤاد نجوي مازال حاضر ولما حضر هو مثلا في الساحه ديال التحرير حضر رفقه ابنته، معنى كجيل على جيل جديد مثلا، كيف نفسر مثلا ان جميع انواع المفاهيم والشعارات اللي راه لا علاقه لها بالقاموس العربي القديم. مثلا كل جيل مثلاً شعار كالحل الشعب يريد اسقاط نظام ليبيا في هذا مثلا الشعار من مثلا في الثوره ليبيا في البدايه كان الشعار ليبيا في هذا الجانب هو بكرمه بالكرامه، لماذا؟ لان تتبعتم احد الليبيين كذلك ويقول بان القذافي أدلنا في كل دول العالم. اذا إن هنا كانت النزعه بدأت في البدايه، هذه الشعارات كلها تبين اننا كنا امام جيل جديد لا علاقه له بالتيار القومي او التيار الاشتراكي او التيار الليبرالي. هذه الشعارات ليست بعيده عن المريد. تقريبا اللي تتبع الشعارات مثلا الى حدود 2009 يبين بان الحركات الاجتماعيه كانت تنتي الشعارات في المغرب مختلفه، واحد وقت كانوا كياخدوا واحد الشعار اللي مخلينا كيعرفوه ديال خويا جري الدم خدم والدم خدم كانت الشعارات ولكن في واحد المرحله الشعارات التي كانت تردد مثلا هي 2003 ما خدام ما خدام باغي نموت هذا الشعار الناس اللي تصورو كما يقولوا بانه راه حيجاج منعطف يريدو واحد المنعطف خطير من المراجل الظاهره ديال ان وانهم حاولوا يقوموا بالعمل الاحراق اذا كان تطور على مستوى النسق آه اذا العالم العربي خلال هذه المنظومه ديال الشعارات ظل موجود ولكن الروابط التي تجمع ماشي هي المشاريع ديال القوميه الوحده العربيه ولكن اللي تيجمع اصبح هو مشروع سياسي طوباوي شنو اللي اللي فيه واحد التضامن هو قناه الجزيره وقنوات العربي باسمه هي اللي خلطت عالم عربي اخر ما خلطش القضايا القوميه ولكن اللي اللي وقع ولا توجه مجموعه من انتقادات الى انتقادات الى الاتقادات الى الاعلام ان الاعلام خلق واحد المجتمع خلق واحد التضامن عربي آخر وبالتالي هذا التضامن بني السياسي. السياسي السياسي على واحد المشروع سياسي ماشي مشروع سياسي طوباوي ولكن مشروع سياسي كيتعلق على على التضامن هذا مجموعه ديال الدول انها حاولت انها تخلص من من الجزيره أو انها تحصل هذه القنوات الاعلاميه حتى ان راه كاينه العمليه ديال ديال التشمشط دور مثلا يعني الإعلام. الإعلام حول العالم العربي الى فضاء النقاش اللي نشوف مثلا مجموعة مواقع فيها فضاء نقاش حول مجموعه من القضايا ايضا كيفاش نفسر مثلا أن الشعوب, الشعوب العربية في لحظة ثوراتها لم تعترف بمعنى أنها ما كتعترفش برجال تاريخها مثلا بمعنى أنه ما يوجد إحساس بالاعتراف جميع الشعوب أنها حملت مثلا رجالات الثورة القديمة ولكن بالنسبة للشعوب التي في الدول التي وقعت فيها عملية إطاحة الأنظمة فهي كان لها ما يسمى بإحساس ما يوجد عندها إحساس بالاعتراف ما حملتش مثلا شخصيات جمال عبد الناصر بوحيده في في, في في تونس، وخا الان كاين عوده المسرحيه قديمه، هي كانت في المرحله ديال المعري، في بوحيده، ايضا كانت هناك اسئله تطرح، لماذا لا الامثله كتبين ما وقع من تحولات في المجتمع، ولي ما كانتش كانت حتى أجهزة استخباراتية مثلا، لما كانت كتعطي معلومات، فهي كانت تقدم معلومات ما كانش هذا النوع من التحليل، تفسيرات ممكنه مثلا لظاهره ظاهره الفرح الجماعي اللي كان في الثورات في ثم كيفاش أنه بعض الساحات من الساحات المصرية جمعت ما بين الشعر والأغنية والصلاة المسيحية والإسلامية كيفاش جمعت بين الفرح والحزن هنا صورة صورة ديال السيدة التي عادت إلى ساحة التحرير من الجنازة في مصر دخلت إبنها هو والإبن ديالها في في شهيد دخلته وعادت مباشرة إلى الساحة هذه كلها تحاول أن تقرأ سيكولوجية الإنسان العربي في هذه المرحلة باش نصل في اطار الربيع العربي الى اربع استنتاجات اساسيه، اولا الحركات الاحتجاجيه في العربي عادت الى قيم الماضي ولكنها تحولت نحو المستقبل بمعنى انها لم تعد تنظر الى التاريخ ولكن تنظر الى التاريخ بطريقه مستقبليه علاش؟ لانها اشتغلت على واحد الفكره خرجت وهي ان الاجداد والاستعمار الخارجي الماضي ولكن الجيل الجديد يقول بانه يحتاج ويحارب استعمار الداخلي، هذا هو اي الحركات الاحتجاجيه كتعبر على فكره ما يسمى في زمن القوانين السوسيولوجيه التي وصل اليها العالم العربي، لما نقول القوانين السوسيولوجيه هنا لا يمكن التحكم فيها مثلا جيل جديد لا يمكن ان تفرض عليه نمط معين من الشرعيه او تفرض عليه نوع معين من التمثيليه، الحركات الاحتجاجيه في العالم العربي واحد القاعده هذه آه القاعدة راجعت قاعدة في القانون الدولي التقدمي، القانون الدولي واحد القاعدة ديال أحد الفقهاء المعروفين الفرنسيين هو شارجون، ماذا يقول؟ يقول بأن تاريخ المو... تاريخ البشرية هو تاريخ النظام يتدخل تدخل للمواطنة فقط من من النظام، يعني المجتمعات ما يقول بأن المجتمعات دائما وخا كتدخل كتجي واحد الوقت أنها تخرج كتنظم ولما يصيب هذا العياء كترجع كتدخل المواطنة ثم كتخرج للنظام هذا قاعدة النظري هي نظرية هي قاعدة مبنية عليها البشرية في كل تطور في كل مناطق العالم النوع الخامس من الملاحظات حول المغرب كيفاش يمكن ناتي من المغرب من ما وقع في الربيع العربي إلى المغرب أولا هذا المؤكد أن المغرب هرب من الربيع العربي بمعنى هاد هذه هادأ بعمليات استباقيه قبل ربيع العرب وخصصه السلطه في المغرب هو الاستعراض افضل الاسئله انها تستشعر شعاب المخاطر وان كانت تتوقع خطا ولكن التسارع صار خطر ولكن ملاحظة ان المغرب كل التقارير التي تصل المؤشرات ديال التطور كتقول هناك دول دخلت مرحله الديمقراطيه وهناك دول عادت الى مرحله السلطويه ولكن بالنسبه لها المغرب لا هو بسلطويه ولا هو بديمقراطيه 21 سنه ولا تراقب المغرب 21 سنة تقول بأن المغرب كيف تطور ولكن يتطور بواحد الشكل اللي هو بطيء هناك دول اعتبرت بأنها عادت السلطوية وهناك دول دخلت إلى صف الديمقراطية ولكن بالنسبة لها المغرب ظل إيقاعه باطلا، لهذا فكثيرا ما كانت تصنف بأن المغرب لم يأخذ كما كان ما كما كان ولكن لا زال لم يأخذ شكلا واضحا خلال المدة هي 21 سنة ولما أقول 21 سنة منذ البداية بداية التسعينيات هذا تقارير اللي هي ترشد تحول في العالم بوضع المغرب داخل اطار الربيع العربي يتبين انه عرف لحظه خطيره في اواخر 2010 قد غادرت الربيع العربي وهي احداث بنميتين يعني انا سؤال هذاك ماذا لو وقعت احداث بنميتين مثلا في الشهر ديال فبراير 2011 او في مارس انا كانت كانت هذه القضيه خطيره ليس بمعنى المرتبط بقضيه الصحراء ولكن بالمعنى الذي تفكر فيه النخب، كيفاش النخب انها تتصارع، بمعنى كيفاش النخب انها كانت تتصارع، والنخب بان أنها بسيطه في تفكيرها، السقف ديالها، كيفاش انها كانت تتصارع وكان ممكن ان تخلق ازمه في المغرب ككل، في بمعنى هذا المرتبط بالحكمة في تدبير قضايا الدوله، انا مثلا من يعود الى تقرير لجنه تقصي الحقائق، فهي طرحت واحد السؤال حول هذه المنطقه ديال الصحراء. كيفاش أن مجموعة من الاعتمادات كتمشي لهذه المنطقة ولكن ما كاينش واحد الأثر كبير طرحات هذا سؤال كيتعلق بالمنظومة ديال الحكام. الحركات الاحتجاجية اللي كانت موجودة في المغرب احتجاجات سيدي كيفني وهي ندخلها في إطار الاحتجاج على التمثيلية الترابية ثم الاحتجاجات اللي كانت في صفر تدخل في إطار الاحتجاج على السياسات تاعويا لأنه في, يعني في المغرب كاين هناك أجيال على مستوى الاحتجاجات الجيل الأول هو الاحتجاجات العنيفة العنفية اللي كانت المرحلة سبعينات من منطقة منطقة السينات من في المرحله في الستينات السبعينات الثمانينات انطلاقا من منتصف التسعينات من احتجاج حقوقي هو أعطاناً فيما بعد نتائج الافراج على المعتقلين الى غير ذلك ثم تطور الاحتجاج عطانا واحد المرحله احتجاج على مستوى التقطيع الترابي وهو الاحتجاج اللي مرتبط هنا بعين الشعير اللي هي واحد المنطقه هاد الناس اللي خرجو في المرحله ثم احتجاج متعلق ايضا بسيدي ابني ثم الاحتجاج المرتبط في واحد المرحله السياسات العموميه المحليه هذا الشيء اللي واحد. مجموعه من الاحتجاجات وكين جي في واحد المرحله الاحتجاجات على القانون الاحتجاجات ديال الناس ديال الارباب النقل مثلا على المدونه ديال ديال السير وبالتالي كانت هناك اجيال من الاحتجاجات الحركه ديال 20 فبراير كتخلينا كنميزو بين جوج حوايج مجموعين ما بين الحركه وما بين الديناميكي الان كاين نقاش الحركه غادي كاين هناك حركه 20 فبراير وكاين هناك دينامية 20 فبراير. إذا آه كتدخل هذه الحركات ولكن بالنسبه لحركه 20 فبراير اصبح لدينا ما يسمى بنواه مركزيه احتجاجيه، ذات واحد النواه موجوده موجهه جميع الانظار وهي آه تتواصل. كيفاش كتختلف الحركه عن باقي الحركات في العالم العربي؟ اول مساله هنا باش ندخل المساله ديال ديال الائتلاف دي دي أن الحركة نشأت في المغرب ولكن منذ البداية المظهر ديالها كلها كانت سياسية، ثم منذ البداية أنها المظهر ديالها وقع تحول تقريبا منذ الأسبوع الأول، حركة كتبان شبابية ولكن خدات فيها قيادات سياسية كلاسيكية اللي كنعرفو، لا ما خلاوش الحركة أنها تتطور بالشكل ديالها اللي هو وقع التجارب الأخرى، حركة اللي هي شبابية. ثم الاجنده ديالها كانت غير واضحه، حاولت ان تضم كل المطالب، ولكن الخطير ليس هو الحركه، الخطير هو الديناميه، وتتذكرون انه في شهر مارس تقريبا مايو في المغرب اصبح الاحتجاج كبير، ماذا وقع؟ وقعت واحد الانتقائيه ما بين الديناميه، وما بين الحركه، والان اذا كانت بعض مثلا يتحدث عن كاين نقاش على واش الحركه مازال ولا الحركه ماتت، ولكن اذا كانت الحركه مثلا كتمشي بواحد الامور البطيئ اللي مازال موجود وهو الدينامية، كنقصد بالدينامية هو جميع انواع الاحتجاجات. طريقة تعامل السلطة السياسية مع الحركة الاحتجاجية كما قلت أن السلطة في المغرب لها واحد السيمة وهي السباق. إذا بادرت إلى التعديلات الدستورية كان نقاش وهنا التعديلات الدستورية بمعنى أنها جاءت متأخرة لأنه كان متوقع في تعديلات دستورية تقريبا منذ سنة منذ سنة تقريبا بعد 99 كانت متوقعة العملية الأحزاب ما بادرتش كانت عندها مذكرات ولكن مجموعة ديال الأحزاب باستثناء حزب ولا جوج اللي أعلن على المذكرات المذكرات ديال التعديلات الدستورية إذا بادرت الدولة ووضعت واحد الطريقة وهي قامت بواحد المجهود على مستوى التعليم، قامت على مستوى التعليم، وهنا اللي تلاحظ هو أنه كانت مشاركة في, في المساله ديال التصويت على اليوتيوب ولكن المشاركه كلها كانت مشروطه. كثير من الذين صوتوا كانوا يقولوا لنا سنصوت وسنرى وقع تزيد هنا في المجتمع ما بقاتش نفس الطريقه اللي كانت في 96 كانوا كيصوتوا ما عرفش اش كيصوتوا. اذا سنصوت وسنرى وبالتالي هذه الشاطئية يمكن تكون صعيبه في المستقبل. بدات العمليه ديال تزيين القوانين ولاحظتم بانه كانت مجموعه هي الاخطاء القانونيه بالنسبه للقانونيين الى درجه انه ولكن كنسالوا واش كاين القانونية في المغرب ولا لا منها اولا القضيه هي اللائحه الوطنيه جمع الشباب والنساء كانت مرافعه ديال الحركات النسائيه نشات فيها عملية. يعني جمع كان في هذه العمليه لان ما يمكنش تجمع منها كنظن بمبدا الملاصفه في العمليه وحتى الان مازال حتى الان مازال كاين مجموعه من الاخطاء القانونيه واش مقصود تبين بانها ليست مقصود ولكن ماكيناش حرفية على هذا المستوى جاءت الانتخابات كان هناك تخوف تخوف من معدلات المشاركه الانتخابات اعطت فلوس العداله والتنميه واش النتائج كانت متوقعه؟ كانت مجموعه من السيناريوهات ولكن الذي لم يكن متوقع هو العدد ديال 107 وهنا اتحدث بلغه دستوريه نظام تمثيل النسبي لا يمكن ان يعطي الحزب 107 يعطي الحزب مثلا 107 ويعطي الحزب ديال الخيار واحد الفرق كيعطيني ضرب 60 نسبه ولكن الفرق كيكون بسيط ولكن شنو هو الذي يفسر الى شنو هو اللي كيفسر تفسر هذا 107 اذا كان معدل أصوات الملغات كبير هو فعلا انه الذي يفسر هذا الرقم ديال 107 هو عدد أصوات الملغات هناك من يتحدث عن 500000 هناك من تحدث عن اكثر من 500000 صوت ملغات 500000 صوت راه بحالها 52 مقعد تقريبا إذا هنا أنا كنهضر باللغة الدستورية، النظام التنظيمي ما كيسمحش بهذا الفرق الكبير بين بين الأحزاب، يمكن الفرق فرق 10، 5 مقبول لغة الدستورية، ولكن يفسر فقط عدد الأصوات المرمزة. كاين تساؤل آخر تردده بعض الأحزاب السياسية، بعض السياسيين يقولون بأن فوز عدد دالة كان مطابق، ولكن هذا العدد، هذا الرقم الكبير هناك من يقول بأنه صوت عليه بعد الإسلام. جماعة عبد الإحسان صوتت جماعة عبد الإحسان أنا أعطت مجموعة من الأصوات هذا نقاش الكثير ينكروه ولكن هناك نقاش على هذه العملية أنا أتحدث هنا عن بعض السياسيين لا يرددون أنا غيمكن شي واحد من عبد الإحسان يقول لي هذا أنذكر في 2007 الأستاذة أه نادر ياسين في 2007 قالت تصريح في مارس كانت تقول بأننا حنا ما غانشاركوش غانصوتوا على حتى شي واحد في جون 9 قص، ولكن ثلاث ايام قبل الانتخابات ثلاث ايام على قناه الجزيره أعطت واحد التصريح قالت بان جميع الاحزاب فاسده ولكن هناك حزب مجموعه الاخلاق الى غير ذلك وهو حزب العداله والتنميه اعتبرها بانها اشاره ولكن هناك توهم الى درجه أن هناك من يقول بانه وقع وقع بمعنى ان العلم الاحسان دعت الى المقاطعه وهنا كان يقول بان في اخر لحظه صوتت هذا رايي يمكن يكون صحيح يمكن يكون خاطئ ما كاينش هناك يوجد هناك كاينش حجج ولكن الثابت هو انه كاين 500 صوت منغاز اذا هنا وقعت عمليه التقائيه بين ماذا؟ ما بين تسويف العقابي والاحتجاج فزوج ديال الحزبين في اعطى حزب العداله والتنميه وحزب العداله والتنميه كانوا بين السياروات التي تزعم انه كان متوقع أن يفوز في سنوات 2007 لاسباب حزب منبر اشتغلوا في المعارضه 14 سنه أصبحت عنده قاعده بما ان قاعدة هو لكن يتحدث على انه خلق طبقه وسطى مختلفه تقريبا كثير من يقارنوا بالاتحاد الاشتراكي في سنوات في سنوات الثمانينات وفي سنوات السبعينات اذا هنا اذا وصلنا العداله والتنميه فاز نتيجه هذه التقائيه ديال التصويت العقابي والاحتجاج يعني لحد الان مازال ما نقدرش النتائج رسميا هناك من يقول بان هناك تحييد في مجموعه من الاحتجاجات النتائج اذا هذه كلها سيناريوهات اول شيء هو انه في المغرب بعد التصويت العقابي راه كيبقى يعني لا شيء بعد التصويت العقابي معناها انه لما تصل المجتمعات الى لحظه التصويت العقابي هنا راح كيبقى والو كيولي المخاطر اشتركوا